أحلى مولود يا هلا فيه أحلى مولود الله يحميه هذا عمار الغالي اللي نسأله يحفظه ربي ضحكته بالدنيا وأكثر في الحياة خلانا نسعى الفرح زاد وتجده بارك لي أبوه أمه الغالية هنوها أمه اللي من غلاها يفرح هاتي أكد هذا عمار الغالي اللي نساله يحفظه ربي بحكي تهب الدنيا وكثر في الحياة خلانا نسعى بل فرح تدوتي جسد بارك لأبو وامه الغاليا هنوها وامه اللي من غلايا فرح تدوتي جسد أحلى مولود يا هلا أحلى مولود